این دیگه این ویدیو واقعا یکی از فوق العاده ترین ویدیوهاست اگه میخوای خوای کسب و کار اینترنتی تو راه اندازی بکنی یا هر روز از اینترنت حداقل 40 الی 50 دلار به بالا درآمد واقعی داشته باشی بدونی که بری داخل سایت های کلیکی یا سایت های اردهای دیجیتال که درآمد کمی میدن داخل این ویدیو میخوام راهکار فوق العاده ای بهتون آموزش بدم که خیلی راحت می از اینترنت روزانه درآمد فوق العاده و معقولی رو به دست بیاری. Hi what's up? اول فضل هستم امروز میخوام یه کار اینترنتی فوق العاده رو معرفی بکنم داخل همین تایم کمی ویدیو یاد میگیری که چطور یه کار اینترنتی انجام بدی و کسب درآمد کنید اشتباه نکنید من امروز نمیخوام برم به سمت سایت های کلیکی یا سایت های فاسدی که درآمد کمی دارن امروز میخوام یه کار اینترنتی رو یاد بگیریم و هر روز اون کارو رو انجام بدیم و یک درآمد معقول و خوبی رو به دست بیاریم و با توجه به تلاشی که میکنید طبیعتا درآمد فوق العاده رو از این کار بدست دست میارید فرق این درآمدها با درآمدهای دیگینه که هر چقدر زحمت بکشین درآمد بیشتره, بیشتره میکنید و هیچ هیچ‌وقتم به بهدر نمیده همین ابزای کاری پیشنهاد یه ویدیو میاد بالا. اگه دوست داشتین برید نگاه کنید داخل اون ویدیو آموزش دادم چطوری فروشگاه اینترنتی بزنید و از اینترنت کسب درآمد بکنید. حتما اون ویدیو رو ببینید. و یادتون نره کانال تلگرام تریکتری تریکتری دو تا وای رو حتما برید جوین بشین داخلش اونجا هم اخبارها و ویدیوها اونجا هم منتشر میشن. حتما و حتما کانال تلگرام تریکتری دو رو برید داخلش جوین بشین. منتظرتون هم داخل کانال تلگرام و قبل از که بینیم آموزش ببینیم لایک فراموش نشه کامنت حتما کامنت بذارین برای اینکه آموزش رو از دست ندین اون دکمه قرمزه سابسکرایب دکمه قرمزه سابسکرایب یا مشترک شدن رو بزنید و زنگوی نوتیفیکیشن هم روی آل قرار بدید تا به مزنشاری ویدیوی جدید براتون اعلان بیاد و تشریفی های نوی نفر ویدیو رو ببینید زیاد اول ویدیو توضیح ندادم چون منتظریم بریم سراغ آموزش پسری بریم سراغ آموزش خب این سایت اولیه که میخوام معرفی کنم ببینید قدم به قدم همراه من باشید شما از این سایت نمیخوایین کسب به کنید سایت بعدی که میخوایین کسب به کنید این سایت به درد ما میخوره و میگم خب سایت های دیگه شبیه این و روش های دیگه برای کسب درآمد از سایت دوم هم بهتون میگم این سایت این آدرسش hercules.com این در واقع سایت کارش ارسال ایمیل تبلیغاتیه که به درد ما میخوره در ادامه هم متوجه میشید چرا یه ویدیو دیگه پیشنهادی میاد بالا داخل اون ویدیو من آموزش دادم که چطوری و انتشار ویدیو کسب درآمد کنید ویدیو از کجا ببرین کجا منتشرش کنید که بتونید کسب درآمد کنین میدونی که داخل یوتیوب اگه بخاین کسب درآمد کنید باید به حد خاصی برسید ولی داخل اون ویدیو آموزش دادم بدونید که به حد خاصی برسید از همون اولین ویدیو کسب درآمد کنید حتما بریم ویدیو رو ببینید اگه دوست داشتین نسخه های ایرانی اون ویدیو رو هم منتشر کنم داخل همین زیر همین ویدیو کامنتشو بذارید بریم سراغ ادامه آموزش خب این سایتی که مشاهده میکنید hercules.com این سایت به درد ما میخوره برای تبلیغ کردن و پلن رایگانش ببینید اصلا نریم پلن های ویژهش بخوایید این پلن رایگان برای شروع کار عالیه هزار تا ایمیل تبلیغاتی ارسال میکنه پلن رایگانش الان به چه درد ما می‌خوره که ما بخوایم ایمیل تبلیغاتی ارسال بکنیم در ادامه ویدیو متوجه میشین ابتدا میخوام بهتون یاد بدم که این سایت ثبت نام بکنید و ببینید به چه صورته این سایت معتبریه و قرار نیست که ما بخوایم از این سایت پول در بیاریم که نگران این باشیم که معتبر هست یا نباشه ولی خب میگم از همین سایت هم میتونید کسب درآمد کنید ولی خب ما فقط میخوایم سرویسش استفاده بکنیم کارش ایمیل مارکتینگ و ترافیک واقعی هم ارسال میکنه به سمت هم. دیگه هم که نوشته و موبایل فرندلی هم هست مشکلی با موبایل نداره و خوب سایتش برای موبایل هم باز میشه با موبایل همتونی این راحت داخلش ثبت نام کنید get started رو میزنم و می و اینه که 5 دلار هم بونس بهمون میده که ثبت نام کنیم معیه بادی که تکرار کنم کار این سایت کاری که به درد ما میخوره داخل این سایت اینه که ایمیل تبلیغاتی ارسال میکنه به چه دردمون میخورد ایمیل تبلیغاتی تو سایت بعدی بهتون میگم این قسمت یک فرسname لثنم الان کی شما رو آشنا کرد از کجا آشنا شدین؟ با این سایت اینجا مینی نیستید مثلا اگه دوست داشتین تریکت های آدرس کانال یوتیوب من مینیستید یوتیوب.com/slashتریکت اگه دوست داشتینم هیچی نیست اینجا مهم نیست این قسمت هم یوزر نام پسورد تکرار پسورد ببینید گفتیم این کارلاج ارسال ایمیل های تبلیغاتیه داخل وقتی ثبت نام میکنید باید یک ایمیل سابسکرایب هم بدین که در واقع با شما ایمیل تبلیغاتی میده م... میتونید ایمیل های تبعی ایمیل یا ایمیل اصلی که میخواین ثبت نام کنین متفاوت باشه یا اینکه میتونید یک ایمیل بردین برای دو تاش ایمیل اصلی و ایمیلی که در واقع سابسکرایب ایمیل بر... اگه بخوین شبیه هم باشه میتونید تیک اینو بزنین سیم ایمیل و دو تاری یکی وارد بکنید هم ایمیلی که قرار رو های تطبيقاتی بش ارسال بشه اینجا هم ایمیل اصلی که در واقع ثبت نام کردین اینجا اگه خواستین یکی باشه اینو میزنید اگه خواستین متفاوت باشه اینو متفاوت میذنید اینم متفاوت و این هم در نظر بگیرید که جیمیل رو میپذیره اینا رو وارد می‌کنید من ربات نیستم و میزنید و کرییت اکانت رو میزنید و سبت نامتون انجام میشه و بعد وارد میشید وقتی وارد شدید در واقع سه تا حالت پلن ممبرشیپ براتون میاره یکیش مثلا فری و حالت های گلد و متفاوت شما فری رو بزنید حالت فریج هر روز میتونید هزار تا ایمیل تبلیغاتی ارسال بکنید روزان هزارتا کافی همون هزارتا هم همون فیلی رو بزنید و سبتنام رو کامل کنید ببینید سایت های شبیه به این زیاد سایت های خیلی بهتر از این هم هست که اگه دوست داشتین در ویدیوهای بعدی معرفی میکنم چون میخوام در مورد سایت دومی که امروز قراره بگم چطوری ازش کسب درآمد کنین روش های زیادی برای کسب درآمد داره بهتون بگم امروز که این ویدیو رو میبینید ممکنه خودتون خیلی روش های دیگر بلد باشین و استفاده بکنین و کسب درآمد کنین علاوه بر این این روش من میگم پس حداقل زیر ویدیو کامنت بذارین بگین روشهای دیگر کسب درآمد یا روش های دیگه ایمیل مارکتینگ رو بگو میدونین که با همین روش ایمیل مارکتینگی که امروز میخوام آموزش بدم میتونید داخل سایت های دیگه زیر مجموع گیری کنید مثلا یک سایتی ثبت نام می‌کنید و مثلا سایت کلیکیه هم سایت کلیکیه شما میتونید با همین روش ایمیل مارکتینگ بیاین ایمیل بزنین به افراد مختلف و برای اون سایتتون زیر گیری کنید به همین سادگی که در ادامه آموزش میدم خب ثبت کامل کردین پلن فری رو هم زدین وارد در واقع پنل کاربریتون میشید ببینید چون من یه بار ثبت نام کردم و خارج شدم و دوباره وارد شدم شاید متفاوت باشه شما وقتی وارد شدید این بخش هوم رو بزنید که شبیه به من بشه مثلا من الان هوم رو زدم ببینید این سایت خودش تبلیغات زیادی رو میاره این بخش ضربه درا رو بزنید که اینا برن خب رفتن ببینید گفتم که این سایت خودش حالت کسب درآمد و اینجور مواردی هم داره که ما کار نداریم ما فقط سابمیت ایمیل رو می‌خویم یا وب اد ما می‌خویم فقط تبلیغات به صورت رایگان ارسال بکنیم خب ببینید این بخش رو بزنید continue to add mailer. برای اینکه تایید بکنید باید اینجا confirm بزنید confirm subscribe ایمیل رو کلیک می کنید. ایمیلی برای شما ارسال میکنه خب این ایمیلی که برای من ارسال کرده confirm ایمیل رو میزنم که در واقع تایید بشه خب بعد میان این بخش. ببینید بخش رگیولارش بیاین که روزانه هزار تا ایمیل میتونید ارسال بکنید. بنظرت شانسی ببینید در واقع منبراش. این قسمت رگیولار میل، بعد این قسمت سابژک لاین، این قسمت هم با لینک زیر مجموع گیری خودتون رو قرار بدین و این قسمت هم در واقع یک توضیحاتی در موردش مینیویسید و سابمیت میت اد رو میزنید بریم سراغ سایت دوم بهتون بگم چی هستن خب این هم سایت اصلیه که ما میخوایم ازش کسب درآمد کنیم اف پلاس ڈات کام اف پلاس ڈات کام، دوبار آدرس سایت رو هم خ سایت قبلی هم خیلی دیگه گفتم آدرسش رو ببین این سایت در واقع مثل یک سایت کاریابی میمونه در واقع میاد سایت هایی که میشه ازشون کسب درآمد کرد بخش افیلییتشون الان بخش مختلفی که میشه ازشون کسب درآمد کرد رو یه جا جمع کرده یه چیزی به این صورت یک سایت سی پی ای یا اکشن من قبلا در مورد سایت‌های سی پی ای کامل توضیح دارم یک توضیح یه دقیقهام بدم اکشن یعنی در واقع پول پول به دست میاری به ازای کاری که انجام میدی اکشن که الان CPA هست مثلا CPO, پی CPO سی پی اس سی سیل در واقع یک کمیسیونی یه پولی به دست میاری در ازای که فروشی که انجام میدی سی پی هست کاست پر لید در واقع یک تبلیغی نمایش داده میشه روش کلیک میشه و یک فعالیت انجام میشه و شما پول به دست میاری که ما الان کار با CPA کاsper Aشن میخوایم از این سایت کسب درآمد کنید. اینا هر کدومشون یک سایت متفاوتی هم که مثلا ا این سایت افیت شما رو این کلیک بکنید و joint نت رو میزنید ال ثبت نام میکنید داخل بخش افییت رو و کسب درآمد میکن خب خیلی ها بلند که از طرق در واقع ffiیت مارکنگ کسب درآمد کنید که من چند تا ویدیو در مورد افیت مارکنگ منتشر کردم و داخل هر ویدیو هم، معمولا روش هایی رو گفتم که چطوری میتونید از طریق افیلیت مارکتینگ کسب درآمد کنید گفتم مثلا دایی ویدیو بازم میگم من در مورد این سایت ویدیوهای زیادی رو منتشر می کنم چون پتانسیل خیلی زیادی داره این سایت مثلا بخش اپش رو بیارم ببین الان مثلا این بخش اپه کشورها هم باید در نظر بگیرید که مثلا بعضی مال فرانسه هم بعضی ازش مال امریکان مثلاً اینو نگاه بکنید ببینین بذای هر در واقع میگه که این برنامه رو نصب بکنه و اجراش بکنه سنت رو شما میگیرید کافی که جوین نتورک رو بزنید برین داخل این سایتی که الان میاد ثبت نام بکنید و ببینید اینجا ثبت نام میکنید کامل و لینک در واقع نصب این اپ رو میگیرید و تبلیغش می‌کنید و هر کسی که بیان این اپ رو نصب بکنه و اجراش بکنه شما 7 سنت میبینید می که اپ های زیادی داره تعداد الان تعدادشون رو اینجا زده میبینید اپ 4816 تا کار داره که شما میتونید استفاده بکنید که کسب درآمد بکنید. این سایت اپبلاس سایت خیلی بزرگیه و راهکارهای زیادی برای کسب درآمد داره. راهی که من امروز میخوام آموزش بدم راحت ترین راهشه در واقع سروی های نظرسنجی ها. شما کافیه که چی یکی از اینا رو انتخاب بکنید. زیادن هر کدومی که دوست دارید. به عنوان مثال من یکی انتخاب میکنم بالا 62 سنت به من میده. میرین جوین نتورک رو میزنید. الان پریویو هم داره که ببینید به چه صورته. جوین نتورک رو میزنید. میبینید که 62 سنت بهتون میده و گفتن نو پروکسیه بعد پروکسی نذرن که اصلا میخوان واقع نظر سنجی رو انجام بدن شما این نگران نباشید شما نمیخوایید داخل ایران کسب درآمد کنید اینجا اینا رو وارد میکنید و ثبت نام میکنید و وقتی که ثبت نام کردین میرین لینک در واقع این سروی رو میگیرید کار خیلی راحتیه هر کدوم از اینا که نتونستین ثبت نام بکنید هیچ نگران نباشید این صفحه 4 مثلا صفحه هفت. مثلا این لوگو این این شرکته بیاین این یکی این یه سایت دیگه در تر واقع به اینجا جوین network رو بزنید خب این الان نمیشه من یکی دیگر رو بیارم خب این یکی مثلا 88 سند میده جوین نتورک رو بزنید ببینید create free account اینو میزنید میرین ثبت نام میکنید دیگه کسب به در پنج قدم اینجا اومده کامل گفته که چی کار بکنید الان مثلا نام میکنید داخل این سایت و الان لینکتون رو میگیرید و در اختیار کاربرای دیگه قرار میدید و افرادی که میان داخل در واقع اون نظرسنجی شرکت می‌کنن شما پول کسب می‌کنید ببینید این سایت اف بلاس فقط داره معرفی می‌کنه این سایتا رو شما جوین نتورکی که بزنید می‌بینید داخل اون سایته ثبت نام می‌کنید یه پنلی دارید و لینک بهتون میده لینک رو در اختیار کاربران مختلف قرار میدید شرکت می‌کنن تو نظرسنجی‌ها و پولی که به دست داخل این سایت که جوین نت فورک زدن بتوانی شومید. این سایت اف پلاس فقط سایتیه که میتونیدش رو کلاس دراماد کنید و معرفی میکنه. خب، ببینید زیاد نه، خیلی زیاده. معلومه بخش سرvey ها. مثلاً این یکی رو هم بزنم. مثلاً فیلیس سرvey گفتنه و شما جوین نت رو میزنیم میریم داخل این سایت ها. الان ثبت سابتنام میکنید داخل پنل تو و لینک نظرسنجی رو میگیریم نظرسنجیم تعداد تو بخواد زیاد داره یه لینک یکی از نظرسنجی ها رو میگیرید. به عنوان مثال من لینک یکی از این نظرسنجی‌ها رو گرفتم مثلا این لینک نظرسنجی منه مثلا این لینک نظرسنجی منه مثلا وایسین یکی رو خوب پیدا بکنیم مثلا این خب مثلا این لینک نظرسنجی منه خب الان این توضیح خاصی هم ننوشته در مورد نظرسنجیاش شما که برین ثبت نام بکنید داخل اون سایت میزنه که میگه این نظرسنجی مثلا در مورد این اپه و شما فقط کافی که داخلش ثبت سبتنا... بنظر نظرسنجی رو انجام بدین و به ازای هر نفر مثلا 60 سند به شما پول میده. خب الان ما قرار چی کار بکنیم؟ قرار ما اینه که بیای اون لینک نظرسنجی رو در اختیار هزاران کاربر قرار بدیم. ببینید فکر نکنید الان مثلا من ایرانم میتونم اون نظرسنجی رو هی تکرار بکنم. اینه دقت بکنید که این نظرسنجی ها الان این موارد با توجه به کشور هستن. ببینید اینجا کشورها رو زده یو البته که میتونید کشور ایران رو هم انتخاب بکنید ایران رو هم داره ببینید ایران 72 تا نظرسنجی داره ببینید 72 تا نظرسنجی داره شما میتونید الان مثلا این یکی ایرانی ها میتونن داخل این نظرسنجی شرکت کنن جوین نتورک رو میزنید میرین داخل این سایت ثبت نام میکنید و نظرسنجی ک ایرانی ها میتونن داخلش شرکت بکنن و لینکش رو کپی میکنید داخل کانال تلگرامتون پیج اینستاگرامتون یا هر روش دیگه که میتونید تبلیغ بکنید لینکش رو قرار میدین و به ازای هر نظرسنجی که میونه انجام میدن 64 سنت شما دریافت میکنیم رویشی که ما امروز میخوایم بگیم اینه بیایم ایمیل تبلیغاتی ارسال بکنیم برای افراد مختلف و افراد مختلف بیان داخل اونا نظرسنجی ها شرکت بکنن این لیک نظرسنجی ها اینجا می نویسید یه که در واقع اونوانی می نویسید براش ببینید اگه بلد نیستین مترجم گوگل رو باز خونید. هر هرچی که دوست داریم بزنید ببینید یه چیز جذابی بزنید شما فقط براتون مهمه که اون فرد بیاد نظرسنجی را حل بکنه و هیچ شکایتی هم از کسی نمی‌کنه این ایمیل‌ها به صورت در ناشناس ارسال میشن از این سایت و کسی نمی‌دونه که شما این ایمیل‌ها رو ارسال کردین فقط شما کافیه یه چیز جذابی بنویسید و اون فردی که اون سمت بیاد نظرسنجی رو حل کنه نظرسنجی هم حل کردی شکایتی نمی‌کنه با در واقع خودش با اختیار خودش میاد شرکت می‌کنه و چیزی که هم می‌زنید اون وانی که می‌زنید مرتبط باشه با عنوان نظرسنجی من این مثال make money by در واقع ویت سروی این من یه عنوان اینجا زدم و هم یه چیز جذابی می‌نویسید و میگین که کلیک بکنه روی این لینک و برای نظرسنجی رو حل بکنه سابمیت از رو میزنید و این سایت دیگه شروع میکنه به ارسال کردن در واقع این ایمیلا برای ممبراش ببینو سکسپود سابمیت شد شما هیچ کاری نمی کنید فقط کافی اون لینک نظرسنجی ها رو بگیرید یک متن جذاب بنویسید و به داخل این سایت که در واقع ایمیل ماکتینگ ایمایل ایمیل ارسال میکنه و بگین که ایمیل ها رو ارسال بکنه سایت اف بلاس در واقع شما می توانید برین داخل اون سایت هر کاری که فکر می کنید پیدا بکنید و درآمد فوق العاده ای به دست بیارید یه کار اینترنتی این ویدیو شما یک کاری که میتونید انجام بدین و داخل اف پلاس پیدا میکنید و میرین اون کارها رو انجام میدید دیدین که سایت اف کارهای خیلی زیادی داره و تو هر موضوعی که دوست داشتید میتونید انتخاب بکنید و کسب درآمد کنید و اینو بگم ویدیوهای بیشتر و بیشتری در مورد این سایت اف بلاس درست میکنم و واسطما کامنت و بگین که ویدیوهای بیشتری درست کن در موردش چون روش واقعی و معتبریه که خیلی راحت میتونید ازش کسب درآمد روزانه داشته باشید سایت بعدی هم که سایت hercules.com بود یک سایت ایمیل مارکتینگ بود ایمیلر سالم کار رایگان شما ازش استفاده میکردین و لینک های نظر که از اون سایت به دست میوردین رو تبلیغ میکردین البته که راههای خیلی زیادی هست که میتونید لینکتون رو تبلیغ بکنید و کسب درآمد کنید. اگه تو ایران هستین میتونید کانتری رو ایران بزنید و خودتون داخل شبکه‌های اجتماعی خودتون تبلیغش بکنید. و سایت هرکولیس گفتم های زیادی شبیهشه. اگه دوست دارین سایت های ایمیل مارکتینگ بیشتری رو معرفی کنم که بتونید هم از این طریق برای سایتای مختلفتون زیرمجموعه‌گیری کنید، هم از این سایت کسب درآمد کنین، حتماً کامنت بذارین و بگین. بگین چی چون مثلا رو ویدیوهای دیگه مثلا میگفتین همین رو هم معرفی کن در حالی که من مثلا داخل اون ویدیو دو سه تا چیز گفته بودم و گفتم کدوم رو بیشتر در مودش بگم پس حتما تو کامنتا بگین که مثلا ایمیل مارکتینگ رو بیشتر معرفی کن سایت افپلاس بیشتر در مودش های دیگه بگو حتما تو کامنتا بگین که واقعا این سایت پتانسیل خیلی بالایی داره برای کسب درآمد و بریم بگردین و ببینید با کدوم روشش راحتین این دیگه این ویدیو واقعا یکی از فوق العاده ترین ویدیو امیدوارم از ویدیو راضی باشید اگر راضی بودید حتما ویدیو رو لایک کنید و منو خوشحال کنید کامنت رو هم فراموش نکنید همه کامنت ها رو تلاش میکنم و دیگه صدرصد دارم کامنت ها رو جواب میدم حیدقت کرده باشین حتما کامنت بذارید و تماشای فوق العاده بعدی موفق و پیروز و سربلند باشید خاطرات شما مال یادم اون همه رو مال یادم برید خاطرات شما مال مال